خب در هوای بارانی استانبول هستیم لندنی لندنی استانبول هستیم و داریم میریم دانشگاه اسکودار در کنار خانم کازمی هستیم که افتخار دادم و الان حدود یک سال هستش که به عنوان مشاور تحصیلی با مؤسسه روز همکاری دارند و افتحاله. حالا قایش میکنم و این فرصتی شد که حالا یه فایل صوتی هم زفت بکنیم در کنار این منظره زیبا و این مسیری که داریم میریم دانشگاه های ترکیه خب از قدیم هم مقصد خیلی از متقاضیان تحصیل بود و یه زمانی ورود خیلی راحت بود آزمون یوس اصلا یه آزمون فرمالیته بود و خیلی از ایرانی به راحتی میتونستن در دانشگاه های دولتی ترکیه با وشت خیلی خوب رو تحصیل بکنند و متاسفانه در سالهای اخیر تغاظا خیلی زیاد شد و عملا من فکر کنم که دیگه یه دانش آموز متوسط دیگه شانسی واسه دانش ما در چی خوبیشی مهندس دانشگاه ترکیه خوبیشی نگه مثل همون خیل فنگه تو ایران می گفتی برعکسه باز ورودش دانشگاه دولتی نشد خصوصی میشه یه کارایی کرد مثل ایران اونقدر بسته نیست منطقه دیگه میرن تو بچه ها یه سر واقعا بحث تحصیلیه جدی درس بخونن دیگه که از اون برای قیف راحت بتونن با قول معروف بیان بیرون اونقدر بسته مثل ایران نیست یه سر قدرت مالی اوکی باشه خدا رو با قرار دادایی هم که ما د ورودشون تقریبا خیلی راحت تر شده حالا دولتی نشد میرن خصوصی همین الان هم دانشگاه اوسکودار که میریم دنبال کارگر بچه ها ایشالا اون قرارداد تمدیدیمون رو اوکی بکنیم با زحمت شما و میگم دانشگاه خوب خیلی راحت میتونم بچه ها با قرارداد بورس بگیریم برن بخونن رشته هایی که دوست دارن ام خیلی بازتر ولی خب 10 سال پیش من یادمه که اصلا دانشگاه خصوصی حالا احتمالا اون موقعم دانشگاه خصوصی بود ولی به قدری ورود به دانشگاه های دولتی راحت بود که عملا تققاضای واسه خصوصی ها نبود, نبود. بله. نه دانشگاه خصوصی اون موقع نبود الان ولی عملا من شنیدم مثلا همین دانشکده جراح پاشا که در واقع شاخه پزشکی دانشگاه استانبول هست عملاً از بینصد 100 انتخاب میکنند مثلا میگم میکن ما 10 نفر رو میخوایم ممکن از این 10 نفر 50 نفر نمره 100 برده باشن از اینایی که شرکت کردن آره. اون وقت ملاکای بعدی رو میذارن دیگه موارد ارزیابی رو یه مقدار تعقیل میدن مثلا ملیت و خصوصا سن حالا دونستان زبانه دیگه چون اونوقع اون ده نفره چیجوری میتونن بین صد تا مثلا انتخاب آره. کنن که همه نمره یه جورا وردن و یه فحث رو که از سال گذشته پیش آمده اینه که به متقاضیان تحصیل در ترکیه یه دم عزیزانی اضافه شدن که دیگه امکان دریافت اقامت توریستی ترکیه رو ندارند یعنی در سال اخیر عملاً درخواست اقامت توریستی بسته شده و فکر کنم ارزان‌ترین آلترناتیو برای اقامت ترکیه همین اقامت دانشجوییه چون که خیلی بحثش بود خرید خونه هم محدود شدن فرق داردن. میکنه آقای مهندسی اونو میرن تو فاز اقامتی اونم دقیقاً یه چیزایی الان متوجه شدن یه شرایطی گذاشتن سخت‌تر شده شرط سنی گذاشتن، شرایط اینکه در این شرایط خاص زیر مجموع اونا به خانواده میدن یه مقدار از اون تحصیلی واقعی قابل تفکیک شده ولی این خوب تقاضی هم فرق کرده یعنی اگر متقاضی تحصیل دنبال رشته خوب دانشگاه خوب هست متقاضی ها بیشتر دنبال این که با هزین، هزینه پایین ترین هزینه دانشگاهی برن که سر کلاس خانم کردی واقعا میشه سر کلاس اینا نرن به اون شکلی که خیلی تو نظرشون رو ما کار میکنیم و نتونیم بریم خب واقعا نیست که تو کشور ایران هم نمیشه شما سر کلاس نری و به قول معروف دانشجو باشی ولی خب حالا یه چیزایی رو میشه اعمال کرد مثلا همون در بدوش با هازلیک براشون شروع کنیم آمادگی زبان اونقدر دیگه دانشگاه رو یک سال اول که هازلیک آمادگی زبانه دیر نیست ولی خب کورس اصلی شروع بشه در هر صورت باید این جزواتو داشته باشن نمره و باید یه سریش پاس بشه حالا یه سری پاس نشه بعد اگر پاس نشن بالاخره تو شهریهشون اکسرا باید پرداخت کنن چرا. چون دوباره باید اون درس رو بگیرن یعنی راحت نیست میدونیم یعنی اقامت انجام میشه ولی به اون راحتی که میگیم دانشجوی یا اقامت گرفتیم نیست یه پروسه‌ای که مشکلات خودش رو داره دیگه آره ولی خب الان شما در واقع دو نوع تقاضا دارید یعنی یه تقاظای دانشگاه خوب دانشگاه دولتی که احتمالا از دوره های یوس شما باید استفاده کنن و یه سری هم این که واسه ما پا، پایین ترین قیمت اقامت دانشویی میدونین میتونم بگم که ما سه تا تقریبا ویدی داری، داری. داریم متقاضی داریم دیگه یه دوره که بچه هستن که واقعا دستشون خوبه و ما هم معلومی یعنی دانشوی دانشگاه جرار پاشاست بچه ها هستن آنلاین از ایران دارن میخونن حضوری داریم واقعا اگر استوری ها رو دنبال کنن میبینن دیگه آزمون اینجا میدن و واقعا داره وقت میذاره انرژی میذاره و داریم با برنامه ریزی های دقیق اینا رو پیش میبریم و واقعا امیدواریم که اونا دانشگاه دولتی قبول بشن چون واقعا دارن تلاش میکنن برای رشته های تاب دسته دومون بچه های این که حالا خیلی که مهم نیستش که یوسشون نمرشون چی بشه استعداد مالیشون خوبه و متقاضی رشده های خوبه دانشگاه خصوصی قرارداد داریم برایشون بورس میگیریم میتونن رشده های تاب رشده که دوست دارن رو بخونن دسته سه که اقامتیان میخوان با کمترین هزینه اقامت بگیرن اونم یه سر ها اضافه شده مسئولیت ما بیشتر شده چون هرکی که میاد این یعنی این کیس ها قطعا میخوان اقامت رو بگیرن دیگه باید حالا من اینجا به سنوانده های این فایل صوتی که ظهیره میکنیم بگم که خانم گازمی واقعا وقتی که برای گرفتن بورسیه میره دانشگاه یا برای گرفتن تخفیف چادر از چادر از رو و به شهامت میتونم بگم که پایین ترین شهریهی که یه دانشجو بتونه بگیره رو ایشون البته یه چیزی هم بگم وصل صحبتتون ها اعتبار شرکت روز به من این میده که جسارت کنم و بگم این شرکت با این تجربه با این سال قدمت کاری که داره شما روتون میشه که این بورس رو به ما خب باهم هم با پشتبانه شرکت این جسارت رو پیدا میکنم مم. که ازشون درخواست بزرگ بکنم خب این یه جایی هم دردسر میشه یعنی من میشنوم یه سری آپشن ها و یه سری آفر هایی در بحث تحصیل در ترکیه وجود داره نمیدونم فروش صندلی هستش رو اینکه شما انقدر پول بدید دانشگاه پزشکی دولتی بخونید و حالا نمیدونم اینا واقعا میتونن این کار انجام بدن چیزی که من میدونم تو سایت یوک وزارت علوم ترکیه همچنین چیزی نیست ببینید هست استوری زیاد پست زیاد من خیلی خیلی خیلی بقول معروف مراجعه کننده دارم دایرکت دارم که چرا شما مثلا دانشگاه دولتی رو کار نمیکنید ما دانشگاه دولتی رو از طریق های یوس آزمون یوس در خدمتون هستیم ولی این کارا حالا نمیتونم بگم خب اسمش غیر قانونی یا یه کاری که در توان ما نیست ما واقعا واردش نشدیم چون خب. یه مسئولیتی رو بر ما به وجود میاره دیگه میگم دیگه تو این دست ما بستست است به خاطر اینکه حالا بله به هر دلیلی اگر این نشه ما نمیتونیم عدم ها رو بلک بکنیم جامون عوض بکنیم تلفونمون عوض بکنیم این از اینور ما نقطه ضعف ما هست حالا آقای مهندس یه چیزم وسط صحبت بگم اینجوری نیستش که اصلا نتونی ما مثلا میگم دانشگاه دوکوزایلول دانشگاه دیر مثلا تو ازمیر چند تا دانشگاه دیگه شرط معدل گذاشتن گفتن شما معدلتون این باشه دانشگاه دولتی هستیم شما رو میتونیم بگیریم ما میتونیم مثلا با ما ارتباط بگیریم ما مدارکشون رو بفرستیم کاراشون رو بکنیم بدون آزمون وارد دانشگاه دولتی میتونیم بکنیم با شرایطی که دانشگاه اعلام میکنن نه با خرید صندلی و اینا ممکنه خیلی انجام بدن ما انجام نمیدیم اصلا میتونم بگم نمیتونیم این بهتره که بگم نمیتونیم را ولی را با شرط و شرایط دیگه که میذارن ما بالاخره چک میکنیم ایمیلاش میاد واردش میشیم و انجام میدیم مثلا هیچ کم و در این مورد نداریم بسیار عالی بسیار عالی ما داریم به مقصد نزدیک میشیم اگر خانم کازمی پیام میدارید واسه شنونده های این فایل ما بفرمایید پیام خاصی که ندارم میتونم بگم که اعتبار ما انگیزه ما انتخاب شماست و اگر که ما را انتخاب بکنید ما آسون ترین راهی که بشه از راه قانون شما رو در مسیر آموزش حالا من وارد لائن های دیگه شرکت نمیشم چون در حد اطلاعات من نیست در زمینه یه آموزشی کلاس های آموزش ترکیه کلاس های یوسه حالا حضوری آنلاین ثبت نام دانشگاه ها گرفتن اقامتاتون پذیرش های دانشگاه برای اقامت با شرایطی که درست وجود داره در این زمینه هر کمکی که از ما بر بیاد براشون انجام بدیم. بسیار عالی. پس من این ویدیو رو دیگه خاموش میکنم و ممنونم از کسانی که این تا آخرش صحبت‌های ما رو گوش کردند و بیاید. این مسیر بارونی رو با ما گذروندن و لذتش بردند. خانم کاظمی در بخش آموزش شرکت روز تمام وقت حضور دارند و مشاور مطمئنم که مشاور یعنی روز ورس ادوکیشنم اگه دوست داشته باشن میتونن دنبال کنن من لینکشو میذارم اصلا هم به قول اطلاعات دانشگاه رو داره همین که پاسخگوتون هستیم جوری که خلاص های ما در خدمتتونیم مرسی ممنونم ممنونم بابت همه چی 11 دقیقه صحبتمون طول کشید انشالله که حوصله داشته باشن تو ترجمهش کارتون ان شاءالله موافق هذا هو